ولا لا لا يزال في قلبي [الصلاة والسلام على وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا <تصفيق> ولهذا فَلَا ذلك وذوق الله الله وأكرم ربك إذا نسيت، وقل ربك إذا ونبق في يأتيهم بلا ثني أتيان المسلمين قل الله. قل الله. لَهُ ضَيْقُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا لَوْ من لَوْ وَلِيُّ لَوْ وَلَا لَوْ في <تصفيق> عليه. عليه. الله الله الله والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في <تصفيق> الروضة في الروضة